En els últims anys, l'increment de les lluites populars ha posat en manifest la genuïna naturalesa dels feixistes. Coneixem molts casos de víctimes de la repressió i la violència policial per haver exercit el dret a l'autodeterminació, per enfrontar-se a la patronal i defensar els llocs de treball, per reivindicar unes condicions de vida dignes. Aquesta repressió continua destenent-se i endurint-se a mesura que ens organitzem. S'ha fet palès que és l'única resposta del govern no progressista amb la complicitat dels processistes de la Generalitat. Ni un sol dia des de 1939 sense presos polítics a l'estat espanyol. Segueixen resistint i lluit pels nostres drets i llibertats. És el nostre deure prendre el relleu, bastir un potent moviment organitzat i fer front als embats repressius del futur. Però, sense fer res, ens estan acrivillats, doncs... Unim-nos contra el règim que ens oprimeix, fins a conquerir l'amnistia total i uns veritables drets i llibertats democràtiques. Volem als nostres enlliberts en llibertat amb dignitat d'haver fet el que tocava. Per tot plegat, per Nadal, us volem als carrers.